Ποια. Τι κάνουμε με το φιζάρισμα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Βγαίνουμε έξω, λίγο υγρασία, φρεσκολουμένο το μαλλί, φτιαχμένο τα ληκτοποιημένο. Με το που βγαίνουμε έξω, έτσι όπω είναι ο καιρό τώρα, δεν μπορούν τα μαλλιά να είναι στη θέση τους. Εγώ βασικά πάσχω από το φιζάρισμα και ψάχνω να βρω πάντα μία λύση για να μα βοηθήσει. Και ήρθε. Είναι αυτό το θαυμάσιο προϊόν της Avon. Είναι το Advanced Technique, Ultra Silk, είναι από τη σειρά Ultra Silk και το Σαμπουάν και το Μαλακτικό και η αγωγή που δεν θέλει ξεύγαλμα είναι καταπληκτικά για την καταπολέμηση του φυζαρίσματο. Έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Από ό,τι βλέπετε κατάφερα να κάνω έναν κότσο που τον έχω κάνει από το πρωί και παρόλα αυτά παραμένει στη θέση του χωρί να πετάνε πολλά μαλάκια και τέτοια όπω είχα πάντα πρόβλημα. Τι κάνουμε λοιπόν με αυτό το... Με αυτό το θαυμάσιο προϊόν βάζουμε μερικέ σταγόνε στη χούφτα μα, τα ανακατεύουμε, το κάνουμε πολύ καλά και το απλώνουμε στα σημεία ομοιόμορφα που έχουμε πρόβλημα με το φρυζάρισμα. Μετά το αφήνουμε λίγο, δεν το ξεβγάζουμε. Μπορεί να μπει σε νοπά μαλλιά, μπορεί να μπει σε στεγνά μαλλιά και μετά κάνουμε το styling που θέλουμε. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε, αν σας το άφηνα χωρίς να έχω βάλει αυτό το προϊόν, θα βλέπατε έναν κότσο ο οποίο θα έξεχε με διάφορα στριχούλες γύρω γύρω γύρω γύρω, οι οποίε θα σα άφηνα να βλέπετε το background που έχω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν σας το προτείνω και ειδικά σας προτείνω ολοκληρή τη σειρά. Είναι καταπληκτική, ειδικά για αυτή την εποχή που ο καιρό συνέχεια αλλάζει και δεν ξέρουμε πια ούτε τι να φορέσουμε, ούτε πώ να φτιάξουν τα μαλλιά μας.